જ્ઞાન દ્રષ્ટિ અને વાસ્તવિકતા વિશે માહિતી મેળવીશ મિત્રો આ એરો છે તે મૂલ્ય વિકાસ ની પ્રક્રિયા દર્શાવે છે સૌ પ્રથમ આપણે મૂલ્ય વિકાસની પ્રક્રિયામાં તેની પ્રસ્તાવના જો છે એના વિશે આપણે માહિતી મેળવીશું તેમાં પેલું જોઈએ તો મનોવૈજ્ઞાનિકો દ્રષ્ટિકોણમાં વ્યક્તિના જ્ઞાનાત્મક લાગણીશીલ અને જન્મ જાતમાં મૂલ્ય વિકાસના ત્રણ પગલા છે તેમના મતે બાળક સમાજના વર્તન આપે છે અને જયારે આ તેની લાગણીઓ સાથે જોડાયેલ છે અને તેના આંતરિક શો સ્થાન બનાવે છે તેઓ તેના વર્તનને માર્ગદર્શન આપવા અને નિયંત્રિત કરવાનું શરૂ કરે છે લક્ષણોના સ્વરૂપમાં મૂલ્યોને સ્વીકારે છે તેમના દ્રષ્ટિકોણમાં મૂલ્યો એ સંસ્કૃતિની પ્રક્રિયા દ્વારા વિકાસ થાય છે તેઓ સ્પષ્ટતા કરે છે કે જે સમાજમાં બાળક જન્મ લે છે खानपान मार्गदर्शन निर्ण करे અને આમ તેઓ મૂલ્યો નું સ્વરૂપ લે છે ભાગ લે છે તેની ભાષા શીખે છે તેના વર્તનના ધોરણો અપનાવે છે અને આ રીતે આ સમાજ સાથે એક સૃષ્ટ થાય છે સમય જતા તે આ માટે સ્થિર લાગણીઓ વિકસાવે છે અને આ સ્થિર લાગણીઓ તેમના વર્તન એવું લાગે છે કે સામાજિકરણ અને સંવર્ધનની પ્રક્રિયા સમાન છે પરંતુ બંને વચ્ચે તફાવત છે એક વ્યક્તિ એક જ સમયે અનેક સમાજ સભ્ય બની શકે છે જેમ કે કુટુંબ સ્કાઉટ राजोल ते ते महत्व द्वारा मार्गदर्शन तो अपने शोधी का જેમ જેમ બાળક અનુકરણ કરવા સક્ષમ બને છે તેના સામાજીકરણ અને સંસ્થા મૂલ્ય વિકાસ ઘટકો માં પેલું જ્ઞાન જ્ઞાન માં જોઈએ તો જ્ઞાન મૂલ્યનું નિર્માણ થાય છે આ ઉચ્ચ પ્રદર્શન જ્ઞાન સક્ષમ સંસ્થાઓ દ્વારા સમજાવવામાં આવે છે જેઓ ક્ષમતાઓમાં સુધારો કરે છે તેઓ તેમના કર્મચારીઓ દ્વારા રાખવામાં આવેલા જ્ઞાન અનુભવ અને આંતર लाबा ग्राहकोलास्थाओ ना प्रदान सुसंगत वर्तन साथ जोड़ एक सहयोग ने संकलित करे ટાઇમ એટલે કે ત્યારબાદ આપણે જોઈએ તો મૂલ્ય વિકાસ ના ઘટકો નો બીજો ઘટક જે છે જોડીને બનાવવામાં આવે છે મૂલ્ય ની ધારણા એ એક મુખ્ય પરિબળ છે જે વપરાશકર્તાઓને ઉત્પાદન અપનાવવા અથવા નકારવા મૂલ્ય ની સમજ શું છે મૂલ્યના ચાર ઉપગણો છે બે હજારમાં પીટર ડોયલે સિદ્ધાંત આપ્યો કે મૂલ્યની ધારણા મૂલ્યના ચાર ધારણા નાણાકીય અને બિન નાણાકીય પરિબળો થી બનેલી હોય છે પેલું કાર્યાત્મક મૂલ્ય જે ઉત્પાદનમાં ચોક્કસ સમસ્યા હોવી આવશ્યક છે બીજું નાણાકીય મૂલ્ય સરખામ ઉત્પાદન વપરાશકર્તાઓની પોતાના વિશેની લાગણીઓને વધુ મજબૂત બનાવે છે અને સુખ અથવા આનંદ જેવા ભાવનાત્મક મૂલ્ય બનાવે છે કિંમત બિંદુ સાથે સરખામણી કરવામાં આવે ત્યારે દોરીતા એ વ્યક્તિ છે જે માનવ અસ્તિત્વની ટોચ પર પોચી છે બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો તે વ્યક્તિ તે બનવા માટે સક્ષમ છે તે વધુ બની ગયું છે સંભવિતતાની આ અનુભૂતિ લોકો તે પોતાને અને અન્યને સ્વીકારે છે સર્જનાત્મકતાની સારી રીતે વિકસિત સમજ રાખો જેને ક્યારેક સર્જનાત્મક ભાવના તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે समझो कारण स्वयं बने संबंधित हेतु कार्य करो અનુભવો કહ્યા છે અન્ય લોકો માટે સહાનુભૂતિ અને કરુણા દર્શાવો જીવનની ભલાઈ સતત પ્રશંસા કરો કેટલાક આ લક્ષણ ને બાળ સમાન અજાયબી તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે કારણ કે સ્વવાસ્તવિક લક્ષ જે લોકો જીવનના અમુક તબક્કે સ્વવાસ્તવિકતા કરે છે તેઓ આ સ્તર સુધી પોચ રાખવામાં સક્ષમ હોય શકે છે કારણ કે તેઓને પરિપૂર્ણતા પ્રાપ્ત કરવા માટે જરૂરી કૌશલ્યો સ્થિતિનું નિર્માણ કરે છે તે વિશે જુદા જુદા મંતવ્યો હોઈ શકે છે આપણે થોડાક સ્વવાસ્તવિકરણના ઉદાહરણો જોઈએ તો સ્વવાસ્તવિકરણ ઘણા સ્વરૂપોમાં પ્રગટ થઈ શકે છે આધાર રાખે છે સ્વવાસ્તવિક વ્યક્તિ પ્રદર્શિત કરી શકે તેવા વર્તનના કેટલાક ઉદાહરણોમાં નીચે સમાવેશ થાય છે તેમાં જોઈએ તો આપેલ સ્થિતિમાં રમૂજ શોધવી ત્યારબાદ આપણે ઉપસંહાર જોઈએ આમ મૂલ્ય વિકાસ ની પ્રક્રિયામાં જ્ઞાન દ્રષ્ટિકોણ અને વાસ્તવિકતા મહત્વની ભૂમિકા ભજવે છે જેના દ્વારા મૂલ્ય વિકાસ વ્યક્તિમાં સારી રીતે કરી શકાય છે થેન્ક યુ